السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك بالحلقة التاسعة من دقيقتين عافيه. هذا الفيديو بناء على طلب المشاهدين احب ان اشكر لكم تفاعلكم البناء مع القناة وادعو الجميع للمشاركة. بهذا الفيديو حاشرح السبب الحقيقي لتكون حصوات بالمرارة. يقول اطباء الجهاز الهضمي ان استهلاك الدهون اكثر من 50 جرام في اليوم يسبب حصوات المرارة ومعظم الاطباء يكره ان يناقش الحميه عالية الدهون قليلة الكربوهيدرات مثل حميه الكيتو لكن عزيزي المشاهد اثبتت الابحاث الحديثة بان الحميه الكيتونيه الغنية بالدهون والالياف الطبيعيه والفقيرة بالكربوهيدرات هي الحميه الطبيعيه للانسان وتعالج امراض عصرية كثيره مثل الامراض العصبية الصرع التوحد باركنسون الزهايمر الصداع النصفي والتصلب المتعدد وامراض ايضيه مثل البدانة وارتفاع الترايجليسرايد وانخفاض الكوليسترول الحميد وارتفاع ضغط الدم والسكر وتشحم الكبد وتكيس المبايض والسرطان كل هذه الامراض سبب بدايتها اختيارات غذائيه خاطئه الان حتكلم فقط عن سبب تكون حصوات المراره وان شاء الله بالفيديوهات القادمه بتوسع اكثر بالامراض الاخرى لذلك لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناه ليصلك الجديد وخلينا نبدا بصلب الموضوع حركز على حصوات نوع الكوليسترول وليس حصوات البيليروبين لان 75 الى 90% من حصوات المراره هي كوليسترول متبلور كوليسترول كريستلز يترسب في المراره كيف يتبلور الكوليسترول عزيزي المشاهد حاشرح لك بشكل مبسط وبدون مصطلحات طبيه معقده العصاره الصفراء تتكون من 70% املاح واحماض الكوليسترول 10% كوليسترول 5% دهون فوسفاتية فوسفوليبيدز 5% بروتين 1% بيليروبين وهي مادة تنتج عند تكسر كريات الدم الحمراء ولونها أصفر 9% ماء ومعادن وبيكربونات بسبب الاعتماد الجائر على الكربوهيدرات والدهون المشبعة في النظام الغذائي المعتاد يختل توازن عمل الكبد وهو أكبر غدة في الجسم وهو وسط دهني ومصنع الكوليسترول الأساسي فتتحمل المرارة عواقب هذا الاختلال لأن 80% من العصارة الصفراء كوليسترول فتمر بثلاث مراحل واحد تتشبع العصاره بالكوليسترول بسبب تحول السكر لدهون اثنين بسبب اختلال انتاج الكبد يحصل فقر العصاره بالدهون الفوسفاتيه فوسفوليبيدز وهي الماده التي تبقي الكوليسترول بحاله سائله في المراره ثلاثه لان الحميه عاليه بالكربوهيدرات يحصل ركود العصاره الصفراء بالمراره بسبب عدم استخدام العصاره وهذه النقاط الثلاث تشكل بيئه لتركيز وترسيب الكوليسترول بالمراره فتتبلور وتتجمع كحصوات مختلفة الأحجام وعندما تستخدم المرارة بكامل طاقتها بشكل مفاجئ أي عند تناول دهون بكميات كبيرة بوجبة واحدة تتقلص المرارة وتنعصر فتتحرك الحصوات المتراكمة سابقاً وتنسد قناة المرارة الصفراوية وتسبب هجمة المرارة غولبادرتاك ملخص الكلام حصوات المرارة لا تتكون بسبب زيادة الكوليسترول في التغذية وإنما بسبب النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات وفقير الدهون الغير مشبعة لأنها حمية لا تستخدم عصارة المرارة فيحصل تغييرات بالكبد وتسبب ركود العصارة الصفراء فيترسب الكوليسترول وتتكون الحصوات الآن السؤال الذي يجب طرحه هل يوجد دواء يمكن استخدامه لإذابة حصوات الكوليسترول؟ الجواب عزيز المشاهد نعم الاسم أورسوديول وياتي على شكل كبسولات يؤخذ عن طريق الفم يتم تناوله ثلاث مرات في اليوم مع او بدون الطعام لعلاج حصوات المراره ومرتين في اليوم لمنع تكون حصوات المراره في الاشخاص الذين يفقدون الوزن بسرعه لذلك انصح بتناوله لمن يبدا باستخدام الحميه الكيتونيه كيتوجينيك دايت في اول شهرين لتلافي مشكله حصوات المراره حيث يقلل اورسوديوول من محتوى الكوليسترول في العصاره الصفراء وحصوات المراره المرتبطه به عن طريق تقليل انتاج وافراز الكبد للكوليسترول وتنظيم امتصاص الكوليسترول الجزئي من الامعاء هنا نهايه الفيديو اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه عزيزي المشاهد في الفيديو القادم هشرح اعراض ما بعد ازاله المراره فاذا حابب تتابع سلسله دقيقتين عافيه اشترك بالقناه وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب ان اشرحه في الفيديوهات القادمه في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم في فيديو اخر باذن الله تعالى This could be a wild ride. It could be a late I night. It's a underdog Who's gonna be the lucky one?